Ez dut inoiz osondo ulertu urteberrirako berrirako asmoon eta propositoen kontu hori. Zure bizitza edo izuretan zerbait aldatu nahi baduzu, hasi gaur bertatik, egutegi batek esaten duenaren zain egon gabe. Hori da beti pentsatu izan dudana, aurten ordea ezberdina izan da. 2008i bukaeran nik ere urteberriko berriko asmoen zerrenda osatu nuen. Zehaztea merezi ez duten arrazoien gatik 2008ia zulo beltz bezala gogoratzen dut. Aldapagora konstante bat bezala. Leher egin da ezertarako gogori gabe uzten zaituen horietakoa. Gaizki pasa nuen, eta nere buruari esan nion bi.000 masazia ezin nuela horre hasi. Data bat zehazteak asko lagundu zidan. Marrazki zoragarrik egiten dituen lagun bati, barruan neukan sentsazio eta asmoiek irudi batean erakusteko eskaun nion. Eta urte osoan nere logelan jarrita edukideten deten marrazkihau egin zidan. Marrazkiarekin batera, kuaderno hau edukidez beti alboan. Ideiak apuntatzeak asko laguntzen dit. Eta bai, badakitonek mezu motivazional txatu bat ematen duela. Baina hori zen behar nuena, eta horrek ere asko lagundu dit. 2018 lortu nahi nuen helburu erraldoi horretara iristeko, asmo txiki pila baten zerrenda egin nuen kuadernoan. Lehenengoa denok ezagutzen dezuten hause, YouTubeko kanala. Ilusioa sortzen didan proiektua da. Gutzen zaidan zerbaiti eta nire buruari eskaintzen diodan denbora. Gorputza eta osassun zaindu behar nuela ere apuntatu nuen zerrendan. Aitortu behar dut ipurdia sofatik altxa eta mukitzen saiatu naizen arren, perezak nik nahi baino gehiagotan irabazi duela. Eta dentistari egin beharreko bisita urte osoan atzeratzen aritu naizen arren, urte amaitu aurretik joan naiz azzkenean. Pozik nago, baita ere, albobatera utzia nuen zaletasun bati berriz ere lekua egindi odalako. Eta durangoko azotan erositako guztiarekin, bi mila eta hamezortzian ere, iguru artean gozatzen jarraitzea espero dut. Eta azkenik, denen artean zaien egin zaidan asmo txikian dia. Baina berean momenturik polikenak eman dizki dana. Lagunek proposatutako planei baietz esatean. Eta horrela, urte bukaerara iritsi gara. Pozik, 2008-azpiak momentu zailak ere izan dituen arren, 2008-a baino asko ere obea izan delako. 2008-an zerrendan apuntatutako asmo txikiak betez, urratsak ematen jarraitzeko asmoa daukat. Ea urte hona den.